هند محمد من نادي الشباب غير_واضح من نادي الشباب القصري من ناحية ديال السباق كان# كان رائع بالنسبة ديال الناحية الإخوان ديال الجامعة ديال الأعضاء ديال العصبة ولا الأن فرق الأندية من ناحية... السكنة ديال العرائش اللي هما كانوا حاضرين بكثافه وشوفوا المنظر الجميل ديال دي. كان ديال هذه الرياضه هذه ولهذا كان شكر هذ الناس ديال والحمد لله كان سباق دا السباق داز رائع في المستوى والحمد لله لان البارح كان في مدينه سركويت مدينه اقصاركويت هو كان سباق على الطريق باتجاه قلعة كان ممتاز للمسافه ديالو 100 كيلومتر الحمد لله كان كتميز بالجبال و بالويدان السد مخازين المخازن كان ممتاز الطبيعه كانت غزاله ولهذا نشكر الناس المقدمين وشكرا بارك الله فيك